السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ذہیب منظور آج آپ کی خدمت میں ماں کی شان کے متعلق ایک مختصر سا واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو سن کر آپ کی آنکھ آپ دیدہ ہوئے بغیر رہ نہیں پائے گی تو بنا دیر کی آپ کی خدمت میں وہ واقعہ عرض کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماں اس دنیا کی ایسی ہستی ہے ایسی مخلص ہستی ہے ایسی عظمتوں والی ایسی رفتوں والی ہستی ہے کہ میرے محبوب نے اس کے بارے میں فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت پوری کی پوری چل کے آپ جا کے ماں کے قدم اٹھا کے دیکھیں کہ نیچے جنت رکھی ہوئی یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہر نہیں ہے میرے محبوب نے ماں کی عظمت سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے الجنت و تحتا قدام جنت ماں کے قدموں کے نیچے مطلب کہ ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ حضور ایک بات پوچھنی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ پوچھو تو وہ کہنے لگا کہ حضور میری ماں بڑی بوڑھی ہو گئی ہے وہ مجھے آواز دیتی ہے کہ بیٹا دوڑ کے آنا میں نے پیشاب کرنا ہے تو میں بھاگ کے جاتا ہوں تو میں اپنی ماں کو جب پیشاب کرنے کے لیے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں تو میں باتھ روم تک پہنچتا نہیں کہ میری ماں مجھ پر پہلے سے ہی پیشاب پہلے ہی کر دیتی ہے تو حضور جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی ماں پر پیشاب کر دیا کرتا تھا تو حضور جو کام میں اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا تو وہی کام اب ماں میرے ساتھ کرتی ہے تو حق تو ادا ہو گیا نا تو حضرت عمر لگے کہ دوست کوئی حق ادا نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ کیسے حضور جو کام میں ماں کے ساتھ کرتا تھا اب وہی کام ماں میرے ساتھ کرتی ہے کیسے حق ادا نہیں ہوا میں بھی اب وہی ساری ڈیوٹیز کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر پہلے مسکرا رہے تھے پھر حضرت عمر رونے لگے اور اس سے کہا کہ تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے جب تو ماں پہ پیشاب کرتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ اللہ میرے لال کو لمبی عمر دے دے اور جب ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ بڑی ہو گئی ہے اسے پردہ عطا فرما تو تو پردے کی دعائیں مانگتا ہے ماں نے بھی کبھی دعا مانگی ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ بڑی بوڑھی ہو گئی ہے باتھ روم بھی نہیں جا سکتی ہے اللہ اسے سنبھال لے اور ماں نے بھی کبھی یہ دعا مانگی ہے تیرے لیے تو آپ نے کہا یہ فرق ہے تو اپنی ماں کی پردے کی دعائیں مانگتا ہے ماں نے بھی کبھی مانگی ہے تو کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا تو بچے جتنے بھی ہوں آٹھ ہوں یا دس ہوں ماں باپ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھاتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے آپ اپنی لائف میں اس چیز کو نوٹس کریں آپ دیکھیں آپ اپنے ارد گرد اپنے پڑوس میں دیکھیں اپنے علاقے میں دیکھیں اپنے شہر میں دیکھیں کہ کہیں کسی ماں نے ایسا کیا ہو کہ ان کے بچے زیادہ ہو گئے ہوں مطلب کہ آٹھویں بچوں کو اس نے روٹی دی ہو اور وہ پانچویں کو بھول گئی یا پانچویں کو اس نے کپڑے دیے ہوں پہننے کے لیے پہلے کو بھول گئی ہو. کبھی ایسا ہوا ہے بھائی یہی تو فرق ہے نا یہی فرق ہے اولاد کی سوچ میں اور ماں باپ کی سوچ میں ماں باپ ماں باپ نے کبھی اپنی اولاد سے کسی چیز کا حساب ہی نہیں لیا یاد رکھیں یہ میری بات آپ لکھ لیں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اپنی کمائی کے بارے میں حساب نہ لینا اگر ماں باپ حساب لینے بیٹھ گئے نا ایک دن کا ایک دن کا حساب لینے بیٹھ گئے نا اپنی کمائی کا تو تم پورا نہیں کر پاؤ گے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعاگا ہوں رب العزل سے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بنائے اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیقتا فرمائے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں دین کے حوالے سے جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت وقت پر مل سکے ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ غیب منظور کو دیجیے اجازت اللہ حافظ